انا واصل مع خل اليوم طيب فرت الحروف السؤال <وتوح> هذا بيقول ايش بينك انت والمصور كل حلقه تتضارب انت وياه او قصته بتضربه لا بضربه لون بعميني هذا المصور اللي بدايه كل مؤتمر صحفي هذا هاده... هذا قناص مش هو يمكن جامله مش مصور مستاهل يا اخي مع فلاش هذا نور سياره قاطره بيخري عميني وغلاظ وغلاظ السؤال نفسه وقال له هذا هذا غريم غريم هذا بس هذا الفترة ما عاد طلعك حق وينه حكم معه يلا اللي قال بسم الله آه هذا آه آه آه ما آه نشتاري قال يا أستاذ بعض حلقاتكم توجع القلب ما أعرف أضحك أو أبكي يلا والله صحيح بس يعني هو مش مش حلقاتنا اللي توجع القلب والمحزن، إيه هو واقعنا هو المحزن للاسف، واحنا فقط احيانا ننقل هذا الواقع ويطلع بهذا الشكل المحزن لنا ولمن يتابعنا، ولكن قد احنا نحاول يعني نتجنب ما هو ماساوي بشكل كبير والصور المأساوية، واحيانا والله احنا نصنع نكتة صناعة من اجل يعني يبتسم الناس، ولا واقعنا مر وواقعنا مأساوي و وما نقوم به فعليا ان آلامنا نحاول نخفف من آلامنا بالسخريه منه. ولهذا يعني ما اقول نتمنى انه يكون برنامج ترفيهي، برنامج ضاحك، برنامج للنكته فقط، ولكن في بعض القضايا انت مضطر انك تنقلها كما هي للناس. هذا كل ما في الامر. يا استاذ الحين انا اختار لك سؤال وانا مغمض. يعلم الله ما حيطلع لك. هذا السؤال. اها. الحمد لله مغمض ليش تنتقد هشام الشاويع؟ رغم انه ما ضر احد ولا قتل احد. هو كلش تنتقده؟ هو ما قتل احد بس قتل الاغنيه نفسها، قتل اللحن، قتل الفن والطرب يعني احيانا احنا ننتقد بعض الامور من وجهه نظرنا يعني حتى ما ننتقدهمش إنه بشكل انه جريمه او انه عمل شيء او لا تجد انه تصرف ما... بالنسبه لي ما اشوفش انه هشام مشهور بيقدم فن او بي... بيضيف حاجه لل... لل... للابداع او يعني, يعني هو ربما بي... بيضيق على الفن مش بيضيق الاغنيه لما تصيح لما الاماكن كلها لما خلاص يعني أنا أرحم الأماكن من. يالله إذا ما كنت قلت فكه لي ولا أماكن فكه قنية يمددها كذا في الأرض و يدعس موقها و كليب على أساس أني بس يلا يعني بعدين لو هو مثلا بيلحن هو لنفسه او بيالف الكلمات عادي يجي لحن وكذا وكذا ويسمع لنفسه يعني يمكن عاد لكن في اغاني احيانا تكون مرتبطه باذهان الناس ذكريات جميله يعني نعف ام الذكريات حقه ويخليها ذكريات ماساويه وحزينه ولهذا يعني اصلا ما في شيء يا اخي فنان بيغني فوق قلابه بس يلا يعني بدنا نغم مع المضبط بس يلا يعني مشي حالك السؤال سؤال آخر إيشون اللي بينا سأل المتابعين قلنا لك آه. هذا السؤال هذا السؤال ما يحرجك إشتاري سؤال يا محمد مم. هذا كذا كم, <تصفيق> كم وزنك ما دخل لا كم وزنك إشتاري يمكنني يعني مفعض ضحية للعيد <تصفيق> الوزن ما انا شوف ما هو انا وانت متقاربين في الوزن بالنسبه للوزن ايوه بابا. انا نفس راسك بس <تصفيق> انا وزني يعني تقريبا سنوات اربع الى خمس سنوات وانا في 59 بالعقل ولا بدون عقل؟ يعني لا لا العقل زينة يعني تسعة <تصفيق> 60 ما شاء ما, ما, ما بيسرعش اللي <تصفيق> <تصفيق> بعده يا الله قول له ما أنت كم وزنك؟ أنا وزني يعني لما تقول يعني, آه يعني بين الخمسة وتسعين و 94 يعني قبل الميلاد قبل الميلاد مشتهد مية وعشرين مية وعشرين مية وعشرين الساهر مية وعشرين ايوه اسأله انا قلت لك تجاوب على سلتهم مش علي. الله ما هذا. قال اتق الله في نفسك يا محمد الرب، انت اسأت للمهدي فلا تكن ممن يعرض يعرض عن الحق ويسخر منه. مهدي من؟ ولا تكلمت عليه؟ قصه المهدي المنتظر عنا. أنا غير بيتوب عليك. ايوه اولا ما حتى تشيل لنا من هو من اتباع اي مهدي، تعرف عندنا ما شاء الله يا مهدي يعني عروضات وتخفيضات عند المه... جميع انواع المهديين موجودين في بلادنا. يعني في مهدي مع البيض وفي مهدي هذا يعني اللي هو صاحب كوكبان ومهدي في ذمار ومهدي في تعز وناصر هذاك يعني شو اسمه ناصر القردعي يعني يلا كل حتى ما عملوش بينهم تصفيات وكذا ويتاهل المهدي وكذا عشان نتبع كل واحد بس يدعي انه المهدي وانه يلا تبعوني ويلا امنوا بي. ما شاء الله، وتعرف هذا الموضوع انه يعني من قديم الزمن للاسف اليمن موضوع المهدي لدرجه انه في الفيلسوف الكبير والشاعر ابو العلاء المعري في احد الكتب قال: وما زال اليمن منذ ان كان معدنا للمتكسبين بالتدين. والمحتالين على السحت بالتزين وأيضاً قال أنه حدثني من سافر إلى تلك الناحية أن بها جماعات كل جماعة تزعم أنها هي القائمة المنتظر أو أن لديها القائمة المنتظر يعني الموضوع مش من اليوم ولا من أمس ومن قال رابد ألف سنة أبو العلاء المعري قاله وللاسف يعني يمكن اي واحد كان ما يحصلش اتباع وكذا في دول اخرى يقولوا له تروح على اليمن بالراحه بتحصل لك اتباع وبيقولوا لك انت ابن نبي انت رسول الله وانت الولي من اولياء الله وبيبيعوك وبيموتوا من اجلك وانت ابن النبي واي واحد بيخدر ولا مخزن ولا مخ... مكيف عادي يدعي النبوه يدعي انه نبي انه ولي و... واي حاجه بقى. للاسف يعني هذا هو شوف السؤال آخر. ايوه سؤال اخر. السؤال هذا يقول لك يا استاذ تاخر العشاء قد احنا جاوعين لو تطلب عشاء. <تصفيق> والله اني اقرا السؤال. كيف دريت؟ <تصفيق> اعرف الحركه ذاك. <تصفيق> افضل لك خليها السؤال. <تصفيق> يعني ضروري. هل اسم امك نعيمه فعلا؟ تراك عشاء. <تصفيق> والله مش اسمهم بس نعيمه ما اسمها اسماء لا لا حتى قلت لهم اسم واحد اسمها هكذا كلهم اسم واحد اسماء اي اسماء اي يعني ايش امك دوله اسمها بس مش ما حتى داي دوله يعني حتى ايضا انت دوله مم. تبي <تصفيق> آه الله يحفظها خلاص الله يحفظ أمنا امك امنا وجميع الامهات كلها وال...